קיים חוק פיזיקלי שמחזיק מעמד שנים רבות. חוקים באים והולכים. לפעמים אנחנו נגלים דברים חדשים ואז עלינו לזרוק חוקים, לשנות אותם או להתאים אותם. אבל קיים חוק ישן מאוד שאף אחד, אף אחד לא ניסה להזיק לו. או שיתקיים ניסוי כלשהו שסותר אותו. זה חוק שימור המטען. בדובר במטען החשמלי, בואו נוסקים בדוגמה הזאת. מה אומר החוק? תמיינו שיש לנו קופסה. ונכניס לתוכה מספר מיתנים. נגיד שיש לנו כאן חלקיק, שמתנו פלוס 2 קולום. ויש לנו מיתן אחר, מרחב כאן, ומיתנו מינוס 3 קולום. ובסוף יש לנו עוד מיתן כאן, שמתנו פלוס 5 קולום. הם מרחפים בתוח הקופסה. חוק שימור מיתן אומר שאם הקופסה הזאת סגורה, כלומר, אף מיתן לא יכול להיכנס לצד? לא נרש לה אפ מיתן להיכנס פנימה. וגם לא לצאת החוצה. במקרה זה, סך הכל המיתנים בתוך הקופסה, בחלק הזה של המרחב, הוא קבוע. שהם מחברים אותם. בניסוח מתמטי, אני רוש מתמטיקה. אני סוחמת מתמטי או שימחברים. הסימון לסכום הוא אוט סיגמא את כל המיתנים באזור הזה כל עוד, נוסיף כוכבי, כל עוד אין מטענים נכנסים או יוצאים, סך הכל המטען באזור הזה של המרחב חייב להיות קבוע. זאת נראה את מתמטיקה מסובכת הכי פשוטה. כל מה שנאמרו שאם מחברים את הזה, plus 2 קולון ועוד 5 קולון, פחות 3 קולון, נקבל מספר המייצג את כל הכל כמות המטען שם, שהוא 500, 7 ועוד שתיים זה שבע, פחות שלוש זה פלוס ארבעה קולון. כל פעם שנפתח את הקופסא נמצא שם ארבעה קולון. זה נשמע מובן מאליו. זה די ברור שאם לא ניתן למטענים להיכנס ולצעת תמיד נמצא שם ארבעה קולון. כי יש לנו שלושת המטענים האלה. זה לא בהכרח מובן מאליו. פיזיקאים יודעים שני מתנגשים, הם לא חייבים נשאר כפי שהם היו? יכול להיות שנמצא כאן שמונה חיית נלקים באיזשהו זמן עתיתי ואם נחבר את מתאניהם נמשיך לקבל ארבע זה הרעיון העיקרי ככה שזה אינו חוק חסר ערך משפט ריוויאלי חסר משמעות זה משפט מועיל כי אם הפרוטונים האלה הם אינן פרוטונים כי זה פלוס 2 קולון יש אך, הדויון, נגיד והוא מתנגש מניהוד גדולה עם אלקטרון, מתפתחת אנרגיה רבה, והתוצאה לא תהיה פרוטון או אלקטרון. יכול להיות שלאחר התנגשות, נקבל נורונים או קוואקים, או אם זה עוד פרוטון, נקבל את החלקיק של היגז, לאיזשהו שלב בעתיד. זאת שהחוק הזה הוא חשוב. והוא אינו טריוויאלי, מכיוון שאם זה באמת סגור, וכל מה שקורה כאן, מתייחס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 בעצם אף אחד החלטיקים האלה לא היה קודם, והוא בא למיתן Q. שמרו, באף חלטיקים שונים, שהם תוצאה של תגובה מסתורית אשר יצרה אותה. מהו המיתן של Q? <speaking alc> <imitation> אנחנו מסוגלים לנו את השאלה הזאת, לא קשה לעשות את זה, אנחנו יודעים את המיתנים של כל היתר, אנחנו יודעים שמחברים מכל אלה, החיבוש שלהם צריך להיות שווה לכמות המטען שהייתה קודם, כי זה משהו מה שאומר חוק שימור המטען, שאם לא יוצאים או נכנסים מטענים, סך הכל המטען צריך להישאר אותו דבר כמו קודם, נעשה זאת. מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים את כולה. פלוס 1 קולון ועוד מינוס 7 קולון. ועוד מינוס 4 קולון. ועוד קיור חלקיק המסתורי הזה. למה זה צריך להיות שווה? אנחנו יודעים שזה צריך להיות שווה לסך הכל מטען שהיה לנו קודם, כי המספר הזה אינו משתנה. זה היה סך הכל פלוס 4 קולון. וזה צריך להיות גם סך הקולומיתן לאחר מכן. זה אין מה שאומר חוק שימור מיתן. זה צריך 4 קולון, מינוס 7 ועוד מינוס 4 זה מינוס 11, ועוד 1 זה שווה למינוס 10, קיבלתי מינוס 10 הקולון, ועוד, סליחה, קיויים 9, מצל, מיתן, קטן, זה, 9, קטנה, קטנה, קטנה, 9, ועוד Q שווה ל-4 עכשיו, אנחנו יודעים של החלקיק הזה יש נטען של 14 קולום כדי לקדם עם את השמיון אתם לא באמת צריכים קופסה? אחד אחד לא עושה ניסוי פיזיקלי בתוך קופסה? נגיד שעשינו ניסוי שהיה בו X שיהיה מסוים, נגיד שהיה לו 3 קולום זה גדול מאוד אך למען בהירות הדיון, נגיד שהיה לו מטען של פלוס 3 קולון והוא מתפרק. לפעמים חלקיקים מתפרקים, הם נעלמים והופכים לחלקיקים אחרים. נגיד שהוא הופך לחלקיק Y ולחלקיק Z. אלה שמות, שמות שרירותיים, כן? מגלים שחלקיק Y הוא בעל מטען של פלוס 2 קולון, וחלקיק Z יש מטען של מינוס 1 קולון. האם זה אפשרי? לא, זה אינו אפשרי. אם זה מה שגיליתם, כנראה שמשהו ישתבש. כי בצד הזה התחלנו עם פלוס 3 קולון. בצד הזה, ואתם לחוק שימום איתן, צריכים להיות פלוס 3 קולון, אבל פלוס 2 קולון ופחות 1 קולון, זה רק 1 קולון. תסורים פה 2 קולון. אין לנו שני הקולון האלה, כנראה שצריך להיות חלקית מסתורי נוסף. כאן אותו פספסנו, אחד ש Historical aşk גילילש שלנו פישל אושה והוא לא גילה חלקיק טעון נוסף מה יהיה צריך להיות מתען שלו? על כל הצד הזה צריך להסתכם בשלושה קולונ epile italiano אם התחלנו עם שלושה קולונ MUSIC szczתנות שנוателя הש curdה אות�� לה Myers IO וNo בייחד תותני� SOL לית mistaken שמיים פירוש הדבר קימנו NOT one için הוא חלקיק parleי שם ס enableות reactorי Similarly ישנו שני קולון חיzie find האם עוד חלקיק Y זה פיזיקה אפשר לכם משהו אחר, נמחק את כל המטענים האלה זה משהו שקצת משגע את האנשים בואו נראה נגיד שלזה אין מטען אין מטען, הוא מיטרלי ישנו חלקיקים 0 קולון האם ייתכן שנקבל בסוף חלקיקים טעוניים? כן, זה ייתכן יש לנו כאן חסר מטען האם הפוטון הזה יכול להפוך לחלקיקים טעוניים? איך זה ייתכן? האם זה מפהרת, חוק שימור המטען? לא! אך צריך שמה שלא יהיה המטען של זה נגיד פלוס שלושה קולון לזה חייב להיות המטען של מילוס שלושה קולון כך שסך הכל המטען כאן תהיה אפס כמו קודם נשמע מוזר, אבל אם יש לנו פוטון, קרן אור, הוא יכול להפוך לאלקטרון, קרוש הדבר שהוא צריך להפוך גם לאנטי-אלקטרון וסך הכל המטען כאן להיות אפס לאנטיאלקטרון יש אותו מטען של אלקטרון, אבל חיובי במקום שלילי, זה קוראים פוזיטרון. האנטיאלקטרונים נקראים פוזיטרונים, כי הם כמו אלקטרונים, אבל חיוביים, פוזיטיב. אנחנו חייבים לדעת זאת, בעצם אנחנו צריכים לדעת הרבה על פיזיקת החלקיקים. רק ניתוח ידיעת שימור המטען ניתן לקבוע דברים בפיזיקה החלקיקים, כי אני יודעים שהמטען חייב להישמר, זה כלי עוצמתי בניתוח תגובות הוא אומר לנו מה אפשרי ומה לא.